مرحبا انا رجاء حداد من دقيقه سوشيال انجيات اليوم رح نحكي عن موضوع مهم اداه بسيطه بتساعدني اني انظم وانسق المحتوى اللي بده ينزل عبر صفحه الاعمال فيسبوك هاي الاداه اسمها كونتنت كالندر او هي جدول بسيط فيه المحتوى اللي ينزل خلال اسبوع على صفحه الاعمال العمود الاول بيكون فيه اليوم والساعه اللي ينزل فيها هذا المحتوى العمود الثاني بيكون فيها الهدف من نشر هذا المحتوى سواء كان زياده المبيعات تواصل تفاعل زياده الانتشار حول العلامه التجاريه اي هدف لنشر هذا المحتوى ما ما بصير يكون نشر المحتوى بشكل عشوائي لازم يكون في هدف معين بدي احققه من وراء كل منشور او من وراء كل بوست انا بدي انزله على صفحة الاعمال. الكولومب او العمود الثالث بيكون فيه النص تبع المحتوى، النص الفعلي اللي بده ينزل كمنشور على صفحة الاعمال. العمود الرابع بيكون فيه الصورة او الفيديو اللي بده ينزل عبر المنشور. العمود الخامس بيكون فيه مؤشر اداء، يعني إذا أنا اخترت زيادة مبيعات إذا أنا اخترت زيادة تعليقات زيادة لايكات الكولوم الخامس بدي أذكر فيه أنه أنا الهدف من هذا المحتوى هو زيادة اللايكات أو زيادة التعليقات وبحط أكم من لايك أنا متوقع يعني بدي من وراء هذا المنشور أنه يجيني 20 تعليق أو 20 لايك هل فعليا أنا حققته ما ولا فهو مؤشر أداء المحتوى حتى اقدر اقيس ان المحتوى اللي انا نزلته حقق الهدف او لا جدول المحتوى هذا اللي انا حضرته للاسبوع القادم والاسبوع القادم بحضر للاسبوع اللي بعده وهيك انا بكون جاهز في المحتوى اللي بده ينزل على صفحة الاعمال فيسبوك كل اسبوع في اسبوعه فبيكون عندي المحتوى منظم مخطط له وعارف الأهداف اللي بدي يحققها كل منشور من المنشورات على صفحة الأعمال شكرا لإستماعكم بتمنى أني أكون أفدتكم بشوفكم بحلقة جديدة